На дорозі, яку ремонтуватимуть, встановили дорожні знаки, каже Олег Вітик. Він розповів, як водії зможуть об'їжджати цю ділянку. Якщо ми їдемо від рогатки від Миколинецької, поворот направо, тут зроблені розриви в зеленій зоні, на Теребовлю, на Кременець, з тої сторони аналогічно їдемо по цій полосі. Якщо потрібно, сюди, а якщо потрібно на дружбу, будь ласка, ця дорога, щоб ми. Забезпечили безпечний проїзд. Чотири пандуси асфальтуються. Вночі від асфальтували два пандуси, ще залишилося два. Наталія Ковальська їде до Львівського аеропорту. Для цього їй потрібно розвернутися на мості та скористатися першим зїздом праворуч, розповідає жінка. Хотілося б, щоб це було як Хотілося б, щоб це було зроблено грамотніше. Ми не встигаємо в аеропорт хвилин на 40. Цікаво, дорожні служби нам відшкодують за ці незручності, чи ні? Чи розмістять компенсацію за ці всі незручності, чи ні? Павло Мороз каже, проїжджає вулицею Миколинецькою щодня понад 5 разів. «Всі ми хочемо хорошу якість доріг, відповідно для цього потрібно потерпіти. Через те, що зробити дороги і ніяк не, не ускладнювати рух – це фізично неможливо». Через ремонт мосту за зміненим маршрутом їздитиме громадський транспорт. Зокрема, тролейбус номер 8 їздитиме по маршруту вулиця Леся Курбаса – Ринок, без заїзду на вулицю Миколинецьку. Автобуси номер 5, 5А, 8, 18, 31 об'їжджатимуть перекриту ділянку дороги по тимчасовому кільці, каже Олег Вітик. За його словами, ремонт планують завершити до 20 серпня. «Буде армування, розподільча плита, влаштування огородження, влаштування колосовідбоїв, освітлення, Ну все, що потрібно для правильного функціонування уста». Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.